زي نعمل هذا اللقاء بمناسبه الجبان مع مسرحتك كقراءه مسرحيه. كثير دقيق الكلام. فعمر هو كاتب نص الجبان. طيب معناته اسمي عمر جباعي كاتب مسرحي و... ومخرج وبال 2020 2019 2020 بلشت بكتابه النص اللي اسمه الجبان وهلا ببرلين لاحضر القراءه للعرض اسمي نوار يوسف بالاساس انا خريجه تمثيل من دمشق بس هي اول تجربه حقيقيه نحط في قدام نص صعب اللي فهمه مش باين نص كتير صعب ما بينعمل قراءه بس المهم انه تنعمل قراءه اضطرينا نطلع مع انا والممثلين نهارين هو نفس العرض بس هو غير عرض عرض جديد يعني اول يوم عرض وثاني يوم عرض ثاني تماما مع انه نفس الشيء بس لانه الممثلين بقلبوا الادوار والكونسيبت المشروع قائم على شركه سوريه بتشتغل بألمانيا ففي منتج محلي سوري عم ينحط هون على المسارح الالمانيه فكان الكونسيبت الاساسي انه تنعمل جزء بالالماني وجزء بالعربي لحتى كيف بدنا نوصل ثقافتنا المحليه او كتابنا السوريين كيف بدنا نوصل افكارهم ونصوصهم الجديده للمجتمع الجديد اللي انخرطنا فيه بشكل عام فكان الكونسيبت انه ينعمل نص نصين باول ليله بيكون ألماني وبينقلب بالنص سوري أو العكس اللي اشتغلنا عليه نحن هون هو إنه نحاول ما يكون نص ألماني ونص سوري حاولنا إنه ندمج كل الممثلين مع بعض بحيث إنه بما إنها هي قراءات ففيها توجيهات إخراجية وحوار حاولنا إنه نقسم الحوار بين الممثلين الألمان والسوريين لحتى يعني تكون تجربة حية أكثر من هيك مو يكون النص مقسوم بالنص كشوكولا حليب حاولنا انه يصير في انخراط بين الموسيين اساسا هنن يشتغلوا مع بعض الالمان والسوريين وطلعت نتيجة يعني لا باس فيها فبالتالي اول نهار كان الحوار مع شباب السوريين والتوجيهات الاخراجيه مع مع الشباب الالمان اليوم حيكون العكس فرويد يعني فرويد يلي هو عم يشتغل على التحليل النفسي ليش تضبط علي عقدة اوديب مثل ما تضبط على اي واحد بالمكسيك او على اي واحد لانه بالاخير البشر واحد بتخيل الترجمه مهمتها هي كشف هذا الشيء هي وسيلتنا لحتى نكتشف انه نحن بالاخير كلياتنا يعني انا تفاجأت مع ليونه مثلا سأل سالتها كم سؤال انه هؤلاء يمكن يكونوا صعبين كيف بدك ترجميهم مثل العبارات اللي لها علاقه بالقوميه والوطنيه والدكتاتوريه وقالت لي وقتها انه لا في شيء بيشبه بألمانيا الشرقية. كان. Was, was gibt es für, für Vokabular oder, oder auch, auch Rhythmen, Vorstellungen, die, äh, die, die, die angepiekst werden können ähm, aus einer Erfahrung von äh, DDR heraus? Dieser Text ist im syrischen Dialekt geschrieben, was ähm, mich vor eine Herausforderung gestellt hat, weil ich Mit dem tunesischen Dialekt vertraut bin. Und alles, was im Dialekt geschrieben ist, ist auch was, wo man wirklich auch als Übersetzerin mit einem Muttersprachler zusammenarbeiten muss. Also habe ich den gesamten Text mit einem Freund von mir, aus, der aus Syrien kommt, der gemeinsam gelesen. Also ich habe ihn ihm übersetzt und er hat das korrigiert und hat mir Fragen beantwortet und hat mir Verweise verdeutlicht, weil es, es gibt Bezüge, die sonst nicht klar sind. Es gibt. Äh, Anspielungen. Es gibt ähm, allein Vokabular, was was was total speziell sein kann. Daraus sind dann einige Fragen entstanden, die dann wiederum in der Korrespondenz mit Omar, was für Gedanken noch drin stecken, welche Bezüge es noch gibt, welche welche Werke ihn inspiriert haben. Und dann habe ich diese ganzen Informationen zusammen gesammelt und habe sie in einen Kontext gebracht, von dem ich hoffe, dass es ein deutsches Publikum ähm, Assoziationen machen kann, die äh, dem ähnlich sind, was was Oma gerne äh, beabsichtigen wollte. Und im Optimalfall wird so deutlich, dass die Leute darüber hinaus, also über ihre eigenen Erfahrungen, an die sie sich erinnern und die sie gemacht haben, darüber hinaus noch was dazulernen. Gerade diese Bezüge zu, zu zu einem sozialistischen, autoritären Staat, da habe ich also zum einen verglichen, was wird in der Fachliteratur auf Deutsch zu Begriffen wie arabischer Nationalismus und zu sozialistischem Staat und so weiter. Was was wird da verwendet? Dann habe ich geguckt, was in die in Bezug auf die DDR an, an Vokabular zur Verfügung steht. Also, dieser Text ist unheimlich vielschichtig und dann sitzt man hier im Theater und hat dann professionelle Schauspieler da, die diesen Text laut lesen und ihre eigene Interpretation wieder haben. Die machen ja auch Sachen anders als das, was ich in meinem Kopf hatte. Wie das mich dann aber auch eben bereichert, von wie kann ich einen Text. زين كيف بسوريا كنا مثلا نقدم يتقدم نص لشيكسبير ولا بريشت ولا اي كاتب اوروبي او اجنبي باللغه العربيه فكان نحن نتقبله لان يتقدم اول شيء بلغتنا وحتى بشكل الممثل عم نتقبله لان هذا الممثل هو عم ي... بيشبهنا بالشكل فعليا الانسان هو انسان وين ما كان وانا بالنسبه لي هذا السؤال غير مطروح اصلا يعني ليش مثلا شو اسمه كارلوني شو شو كان اسمه مارلون براندو بالجود فادر ليش عالمي مثلا نحن بسوريا ما عندنا مافيا او عندنا مافيا بس بشكل مختلف تماما كيف كان تلقي الممثل الالماني او المخرج الالمانيه فلانه للممثل السوري او الممثله السوريه بس نحن معنا عندنا السؤال المعاكس انه الممثل الألماني شو هل اداؤه جيد ولا لا؟ فلان كاتب نص من من فنلندا معناته هو النص اكيد احسن من نصي انا ككاتب مني فنلندي هي مشكله لانه هي مشكله لا واعيه وهي يمكن من من اثار الكولونياليه انا هلا ما بدي احكي عن عن العرب لانه ما في شيء اسمه الممثلين العرب والممثلين الاوروبيين في شيء بالنسبه لي في ممثلين سوريين اللي هن انا من دائرتهم وبعرف المدرسة اللي احنا اشتغلنا عليها اللي هي المدرسة السورية السورية والروسية مع <تصفيق> سورية <تصفيق> السورية اللي متأثرة بالروسية، اللي هي شوي متأثرة بستانسلافسكي، تتعرف على النص شوي شوي وعلى الشخوص وعلى ظرفه للنص، يعني هيك بتفوت كثير بهدوء. هون لا، هون مسكوا النص ومثلوه من أول قراءة أنا انفلجت، في عندهم طاقة لحتى يمثلوا غير ما إحنا غير ما مدرستنا ف هاد كتير جذبني حسيت انه اه رح يكون رح تكون تجربه مميزه <تصفيق> وفعلا كانت هيك